ہاں کو جو ہے ادائیگی بھی ٹھیک ہونی بہت ضروری ہے اس کے آگے والا حرف جو ہے وہ بھی اسے بیچ میں علیف کو نہیں پڑھیں گے آپ سب لوگوں سے آپ کو ہمارے پیچھے والے لیسن جو ہیں وہ بھی اچھی طرح سے سمجھ آگے ہوں گے اگر کسی نے ہمارے پیچھے والے لیسن جو ہیں وہ نہیں دیکھے تو پلیز پیچھے والے لیسن جو ہے ضرور دیکھیں تاکہ تاکہ آپ کو پیچھے والے لیسن بھی سمجھ آ سکے اور یہ والا لیسن بھی جو ہے آپ کو اور آگے والے لیسن جتنے بھی ہیں وہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے تو جی سٹارٹ کرتے ہیں ہم آج کا اپنا نیکسٹ لیسن لیسن نمبر یہ 11 ہے لاسٹ پارٹ ہے آخری حصہ ہے کیونکہ یہ لیسن تھوڑا بڑا تھا تو اس لیے آپ کے لیے آسانی کے لیے آپ کی آسانی کے لیے میں نے اس کے چھ حصے کیے ہیں چھ پارٹ کیے ہیں تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ تک پہنچایا جائے لیکن آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اچھا well. بیچ میں الف آ گیا علیف اور حمزہ کا غیرف جو ہے وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ علیف کو ہم نہیں پڑھیں گی کیوں نہیں پڑھیں گے علیف کے اوپر کوئی عراب نہیں آتا اس لیے الف کو ہم نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے جی الف کے اوپر اراب حمزہ یہاں پہ ہوتا یعنی الف کے اوپر اگر کوئی عراب ہوتا تو وہ الیف حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا اگر حمزہ آتا تو حمزہ کو ہم ضرور پڑھتے لیکن یہاں پہ علیف ہے تو علیف کو ہم نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے جی ڈائریکٹ واو wow کو لام کے ساتھ ملائیں گے وا لت فت فت ول فت ہا دماح و الفت ح ٹھیک ہے جی ہا کو جو ہے وہ حلق سے لا کیا جیسا ہے ٹھیک ہے عروف کی ادائیگی بھی ٹھیک ہونی بہت ضروری ہے اس سے آگے والا حرف جو ہے وہ بھی اسے چلائی ہیں بیچ میں علیف آگے عالف کو نہیں پڑھیں گے واؤ کلام کے ساتھ پڑھائیں گے بارے میں, میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یا کسرہ ہو تو اس کو موٹا پڑھیں گے اگر فتحہ یا زمہ ہو تو موٹا پڑھیں گے کسرہ ہو تو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہے جی را پہ کسرہ ہے تو را کو باریک پڑھیں گے نو لام پھانل مینل دینل مسر می رنگ پھا رو مینل مسرتی مینل مئتی ہے اس کو جو ہے وہ بنا جوڑ کے ہم پڑھیں گے آگے عین اور لام کے علی تو پھر نہیں پڑھیں گے میم پتہ لام پتھال مالوس ری مال ٹھیک ہے جی مل بیچ میں علی آ اس کو دھیان رکھیے گا الف نہیں پڑھیں گے میم لام پتہ ملف پتھا کو مل کواری مل ملکا جتنا ایک ایک لفظ کر کے آپ پڑے گا اتنا زیادہ آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے جی ملکور مل جی؟ واؤ فتح یہ, یہ حمزہ ہے. یہ دیکھیں درا یہ حمزہ ہے کیونکہ علیف کے اوپر اعراب آ تو علیف کو ہم نے حمزہ میں کنورٹ کر دیا واؤ فتحوا حمزه كسراي و ا ي ذ ل ل فتح ذ ل و ا ذ ل م و فتح م و و ا فتح د ت د م ت یہ جی لائن ہم کمپلیٹ کرتے ہیں یا نون فتھ یا نہیں پڑھیں گے یا اب ان دونوں لائنوں کو ہم جو ہے وہ بنا جوڑ کے پڑھیں گے مع العسر ملقارعه واذا الموده ينظر المرء جي اول حرف كاف لام فتحه كل با فتحه ف را شين لام كسره با فتح مب سوف سو سو سو لام فتح کل آئن کسر کل نئی نون لام کسر Wolf kal ni mi nun faama kal ni man fa wo da man fu kal لام یا فتح لئی لام پتلا دما تل لئی لا تل قال پتھا قد حمزہ قد فتح اخ حمز فتح پتھا ریم پتھا جا اخر جا تا لام حمزة. یہ حمزہ ہے ہم نے شروع والے والی جوسن میں پڑھا تھا لام الیف باف لام علیف لام علیف کی کافی ساری قسمیں ہم نے پڑھی تھیں یہ انہیں سے ایک ہے یہ لام علیف ہے ٹھیک ہے شروع لام دوسرے ہے دوسرا پنک ورڈ میں حمزہ را فتحہ ار اخراجات پڑھ سکتے ہیں جی آپ اس لائن کو بنا جوڑ کے پڑھیں گے سوری میم نون کسرا لام لام جو کڑی زب الا پیش اس کو جو ہے ہم ایک علیف کے برابر لمبا کرتے ہیں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں دوبارہ سے دوہرا رہا ہوں کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹا پیش اس کو ہم ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اہ لون ذل یا بیچ میں آ یا آو یہ حروف مدہ میں سے ہے لیکن یہاں پہ یا اوپر جو ہے وہ کچھ کوئی اعراب نہیں ہے تو اس لیے ہم یا کو بھی نہیں پڑھیں گے ڈائریکٹ رال کو لام کے ساتھ ملائیں گے بیچ میں علیف ہے علیف کو بھی نہیں پڑھیں گے یا اور علیف ان دونوں پہ اعراب نہیں ہے تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے دا لام کسرہ ذل ذل عین عین عین فتحہ ذل لامل شين كسره شين عين دال زيد العرش ايوه الحرف يا ميم فتحيم نون فتحانا يم عين واو ضمو يمنو ن لام فتحنل يمنونل ميول فتحما آئنؤ د او یم نو نل مو نون پتہ نم ن اون مونا میں وقف کی صورت میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ وقف کی صورت میں لاسٹ ورڈ جو ہے وہ سائلنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ٹھیک ہے جی اب ان دونوں لائنوں کو بنا جوڑ کے پڑھیں گے <تصفح> یہ جی آگے والا خاص و هذا ما هو وهو و و ا فتح واو وهو ال غ وهو الغ ف و وهو الغف ر ل وهو الغفور و ف فتح وا د و دم دال دما دلا کے پڑھیں گے شروع سے کمپلیٹ نہیں ہوگی ہماری کو ہم چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ ان کے اوپر آراب نہیں ہے زال کو لام کے ساتھ ملائیں گے زل میم پتہ جیم یا کسرو جی زل م جی دال دما کی صورت میں مجید پڑھیں گے اب ملا کے پڑھتے ہیں پیچھے سے وَهُوَ الْغَفُورُ وَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدِ أَجِ وَلَ ح لَ ق د ل ق د خ ا ف ت ح ا خ ل ق ل ق ن ن لام فتحنل ال... لقد خلقنل ال... حمزه نون كسراءن سين الف فتحسا انسا نون فتحانا انسنا لقد خلقنل انسان وا یا کسرو فی یا کو پر باد اس کو لمبا بھی کریں گے حمزہ آح س نون کسورانی آح سانی فی اح سانی وا یا کسوری تی مٹو کسور مین کو اب بنا جوڑ کے پڑھیں گے پورے رانی کو لو کو لو کو نل سنی تین یہ آگے والا خاص حمز آئین فتح اع موٹا پڑیں گے کل کاؤسر اب پر کیسے پڑھیں گے؟ کل کاؤسر جی آگے والا حرف حمزہ کھڑی زبر بھی ہے مد بھی ہے تو اس کو ڈبل لمبا کرنا پڑے گا دونوں کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا پڑے گا کھڑی زبر کو بھی مد کو بھی حمزہ لام مد آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ کمپلیٹ ہوا لیسن نمبر الیون کل سے ہم لیسن 12 سٹارٹ کریں گے یہ آج کا لیسن بہت پسند آیا ہوگا ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بآسانی سے مل سکے اجازت دیجئے گا انشاءاللہ شاء نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ فیصلے کے ساتھ حاضر ہوں گے السّلام علیکم ورحمۃ اللہ <تصفح> وبرکاتہ